مرحبا يا جبل تباشر السماء مرحبا زانت بفرحك بعد يا ربوك اليوم يملاه ضياء يا ولد حر يساوي مصرح مصرح مالك مالك مالك مالك له بلا هو علي اللي بجيتك ساد يا عساك تكون له درع وزند الكريم اللي مشى بضرب الوفا والرجوله فيه من اب الوجد وامه اللي تشوف الهنا والسعاده فيك تبقى للاباء ضهابك والفرح مال عزا حضنها الدافي لايامك ردا وانت جعلك ذخرهم شده جعل فالك للفرح صبح ومساء والله انتهي حماك من الحسد، والله انتهي حماك من الحسد مرحبا يا اجمل تباشل السما مرحبا بك عند الله ربنا والي العطاء له عند من قام وسجد المشاعر فيك تلعب كبرياء والخواطر زانت بفرحك بعد كل اليوم يملاه الضياء يا ولد حر يساوي له بلاء وعلى عن اللي بجيتك زاد والسعادة فيك <تصفيق> تبقى <تصفيق> للهبار